Розкажіть, будь ласка, в двох Доброго словах вечора. останні події, що відбувається під Бахмутом, тому що ми кожен день знову таки починаємо і лягаємо, і стаємо з однієї новини, що під Бахмутом, як тримається Бахмут. І чи є загроза оточення? Угу. Е, ви знаєте, одразу скажу, ніякої загрози оточення немає, це найголовніше. Е, місто контролюється українськими силами, всі основні траси, по яким іде постачання, контролюються українськими силами загалом за останню добу можу сказати так без змін але оце от без змін воно так, так звучить лаконічно і сухо але насправді за цим без змін стоїть ну, шалена інтенсивність бойових дій на лінії фронту стоїть героїзм українського піхотинця який витримує в дуже складних умовах в дуже складних погодних умовах по сім по десять штурмів на добу витримує шалені артилерійські обстріли стріли авіаудари ну все що можна тільки уявити тобто сьогодні окупанти кинули під бахмут ну все боєздатне що в них ще лишилося тобто це їхня ідея фікс вони кинули сюди все але українська оборона дуже міцно зокрема наш батальйон Свобода наша 4 бригада оперативного призначення національної гвардії всі хлопці молодці всі хлопці просто герої тому що в таких складних умовах витримує цей тиск наносять ворогу великі втрати сточують сили ворога ну і всі інші підрозділи які зараз тут і Збройних сил національних гвардії всі підрозділи тому що ми всі тут зараз як одна родина ми захищаємо нашу землю і дійсно це навіть знаєте от, якщо порівняти це навіть не схоже на другу світову війну це схоже на першу світову війну це така от жорстка окопна війна і е, от дійсно Бахмут сьогодні це наш верден це от така довга виснажлива битва в якій я переконаний ми обов'язково переможемо як і у всіх попередніх битвах і це вона точно війде в історію цієї війни тому що героїзм тих людей які е, в окопах героїзм тих людей які витримуються все він точно заслуговує щоб нація знала про це пан Андрію. а хто з того боку воює Воюють, як я вже сказав, фактично всі боєздатні частини окупаційної армії, які зараз є. Вони все фактично сюди стягнули. Шалена щільність фронту, шалена інтенсивність. Основна ударна сила, яка тут використовується, це вагнерівці. Причому, знову ж таки, вагнерівці, вони є двох типів, двох мастей, як ми можна було про них сказати. Це є зеки, яких вони мобілізували з тюрем яких вони використовують ну вони в принципі не жаліють своїх вони використовують солдат своїх як гарматне м'ясо але це гарматне м'ясо в чистому вигляді тобто вони не проводять розвідку боєм, вони витягують на себе вогонь для того щоб інші групи могли пройти і так далі тобто це просто смертники їх навіть не годують от зокрема спілкування з полоненими вони розповідають що їх навіть не годують для того що вони були голодні їм кажуть ідіть в бій і в бою здобудете собі їжу А є друга частина вагнерівців це професійні наймані вбивці які мають військовий досвід і вони вже використовуються якраз от зокрема цій тактиці малих штурмових груп про які ви говорили 15 20 людей в основному ці штурми відбуваються вночі а, а, і от власне власне так а полонених багато пане Андрію Є це точну інформацію є є полонені я не можу сказати що це прям там якась маса полонених але полонені є і е, тут треба просто розуміти важливий нюанс це реально те що вони роблять це тактика товариша з 42 року тобто це заграда триади це розстріл за найменшу спробу там уникнути виконання наказу чи кудись там відійти в бік під час штурму вони реально вбивають за не менше. І тому для того, щоб потрапити в полон, їм спочатку треба, щоб їх не вбили свої заградотряди, потім їм ще треба вижити в бою, це теж дуже складно. І лише потім у них з'являється шанс потрапити в полон. Ну, звичайно ж, якщо є полонений, ми до нього ставимося згідно норм міжнародного права. Так, будь ласка, невже за стільки часу, скільки йдуть бої за Бахмут, абсолютно тактика окупантів не змінилася, вони таки продовжують, вже з'явився цей вираз, м'ясними хвилями атакувати, і невже прихід морозів ніяк не вплинув на їхню історію, не заспокоїло трошечки їх? Е, морози в чому змінили ситуацію, крім того, що дуже складно витримувати ці низькі температури. Е, морози, вони призвели до того, що земля замерзла, поля замерзли. Перед тим було декілька тижнів жахливої багнюки, я думаю, всі бачили ці фотографії, які облетіли всю Україну, і, напевно, на весь світ, окопи під Бахмутом, всі бачили це по коліна просто неймовірної багнюки, навіть е, серйозна техніка на гусениці вона могла загрузнути в цьому не кажучи вже там про автомобілі і так далі а зараз земля замерзла і відповідно знову ж таки це навіть більше дає можливостей для застосування бронетехніки тому що по мерзлій землі як ви розумієте простіше їздити тому це навіть в цьому плані зміна ситуації але все одно якби що би там не відбувалося немає якихось суттєвих е, е, сьогодні е, змін лінії фронту лінія фронту як вилита зі сталі всі тримаються всі укріп райони тримаються всі наші позиції тримаються і ворог методично продовжує розбивати собі лобо в нашу оборону да дуже складно е, реально от ще раз повторюсь бо це дійсно так ті хлопці які в окопах абсолютні герої вони витримують просто неймовірно але вони наносять ворогу величезні втрати вони сточують останні боєздатні сили окупаційної армії в Україні і це величезний подвиг тому що насправді битва за Бахмут вона триває ще середини літа середине літа Бахмут став перефронтовим містом Останні місяць вона дуже стала інтенсивною ця битва але Бахмут тримався коли звільняли Харківщину Бахмут тримався коли звільняли Херсон і Бахмут далі тримається і я переконаний що з Бахмута наступить день це вирішить наш генеральний штаб але цей день точно наступить і тут ми підемо вертати наші землі: Лисичанськ, Сєвєрськодонецьк, Луганщина, Донеччина це дійсно одна з ключових точок цієї війни. А скажіть, а коли на якщо можна так поставити питання, на Бахмутській битві можна буде поставити крапку? Коли зсу, от і так як ви сказали, перемелять все до останнього солдата Російської Федерації на тому напрямку? Чи, можливо, можливо, є якісь інші методи покінчити з ними? Я думаю, що це битва на виснаження. безумовно. Так, як вони зараз себе поводять, вони реально не рахуються з втратами. Тобто, їм байдуже. Загинуло 100, на їхнє місце приїхало нова сотня. Але так же ж не може тривати безкінечно. Плюс, вся війна – це не є війна яку можна виграти піхотними штурмами потрібна артилерія потрібна авіація потрібні безпілотники і цей ресурс їхні теж сточується я б теж хотів відмітити блискучу роботу нашої артилерії вони просто ну боги війни я б хотів а би відзначити зброя в, в них, зброя в них можна спитати вона ще й досі Ну, та, та, яка працює на бахмутському напрямку, наскільки вона сучасна? Чи туди спрямували все найкраще? Чи вони вже ну, умовно максимами стріляють, ну, так би мовити, на хлопський розум? Чи відчувається те, що вони вже ну, здихають потроху? А, сучасної зброї звичайно у них уже менше ніж було на початку війни, тому що вони втратили величезну кількість танків, величезну кількість артилерійських систем за більш ніж 9 місяців війни. І вони втратили якраз сучасні танки, модернізовані танки і так далі. А зараз багато а, того, що вони знімають з консервації старих радянських танків, але ем, звичайно, що це не е, сучасна зброя, але насправді танк на полі бою це танк на полі бою. Для того, щоб його знищити. В бою треба мати, ну, сталеві деякі органи і е, це насправді доволі непроста задача, але наші герої з цим справляються. Тому, е, так, багато, в тому числі, старої радянської зброї, але це все одно, не ну, скажімо так, серйозна зброя, яку треба постаратися ще, щоб знищити. Андрій, розкажіть, будь ласка, наскільки ви і ваші побратими готові зараз, наскільки ви маєте всі умови для того, аби воювати о цих от, Температурних, жахливих умов. Тому що ми чули, нещодавно спілкувалися з одним воїном, який поблизувався свою, і він каже, що в таку погоду треба мати не, один, не одну форму, а дві-три, щоб щось встигало в такій погоді як мінімум висихати. Чи вистачає теплої їжі, чи вистачає одягу? Чого от для того, щоб по-людськи ну, тримати себе в реальних умовах життєвих нормальних? І води. Води да, на води донецькому йобуті. напрямку. Звичайно, для того, щоб в таких погодних умовах воювати, треба мати мінімум два комплекта зимової форми, мінімум два комплекта термобілизни, тому що інакше це просто неможливо. Але ну, ми все робимо для того, щоб наш був забезпечений, наша бригада була забезпечена. І я можу сказати, що ну, держава в цьому, в принципі, справляється з цим. Тобто, якоїсь критичної нестачі немає звичайно що величезна подяка просто величезний уклін волонтерам от недавно був день волонтера ну без них було б дуже складно вони просто молодці і отак от спільними держави і суспільства е, забезпечено тому що от найважливіше що сьогодні може бути от важливіше цього не може бути це от щоб той е, піхотинець який зараз в окопах він був забезпечений максимально всім що тільки можливо одягом формою термобілизною хімічними грілками буржуйками е, паливом е, їжею гарячою от, от це сьогодні ну, на це повинна працювати вся країна це от са, са, саме найважливе і тому це ну, спільними зусиллями це вдається робити звичайно що є проблеми звичайно що можуть бути якісь речі бо це війна на війні всього не вистачає на війні потрібно все зараз і дуже багато але е, все працюється вся логістика працює і на цьому плані все робиться для того, щоб максимально покращити і зробити максимально можливо найкращими з усіх можливих умов для солдата на фронті. Так. Ну і вчора був день збройних сил України. Що ми вас вітаємо? Я розумію, що у нас кожен день зараз день зсу, от але вже після перемоги повернетеся і влаштуємо вам вшанування і святкування. Багато-багато днів, я думаю, протягом наступного року після перемоги. Дякую велике. І Національній гвардії. Не забувайте про прав, Національну прав. гвардію. Всім силам прав. оборони, звичайно так. ж. Дякую, Спасибі, пан Андріє, Вам тримайтеся божої опіки. Дякуємо. Дякую.